Það hægir við kennarar og aðrir gestir. Það með sannur heiður að fá að áarp ykkur hér í dag sem fulltrú og útskast að neyma. Klukkan er rúmlega eitt á föstudarskvöldi og ég siti upp á sól á annarri hæð á 11. kaffibólla þann daginn. Fyrir frama mig er tölva og í tölvunni er rotta. Þetta er lítilsæt hvít rotta sem hef fengið nafni Rotthildur. Ég á að skila verkefni fyrir miðnættu sunnudagi Og mig langar svo bara að klára þetta verkefnið af svo ég geti fengið mig að fríum helgjuna. Markmiði með rottinni er að kenninna sérstaklega í að slá til að fá mat. En hon vill ekki hlýða mér. Ég er búin að prófa að endurhraða þetta forrétti þrisvar í vonum á að breytum karakter en allt kemur fyrir ekki. Hon ætlar bara alls ekki að hlýða mér. Þetta var fyrstu enninni minn í sálfræði og ég hugsaði oft þá hvort að sálfræði væri eitthvað sem mér, og hvort mér langaði virkilega að vinna við þetta í framtíðinni. Ek þessa var níu brý í háskólanámi, þá hafði ég flust frá Akureyri til sem var mjög spennandi og fullara eins. Alveg þanga til að ég þurfti að lifa afa námsslænum frá lín. Ég leigði íbúðu almenna leigumerka í einum sem kostði halvan handlegg og ég þurfti að skipuleggja allt rosa vel svo allt myndi ganga upp. En eftir fyrstu áruna að þá fann ég að ég var nóg réttri hellu og þá ákvaði ég að nýta þessi 3 ár til fulls. Ég var mjög svona hletra og feimin sem krakki og lífið að stoppa mig í mjög mörg, bæði félagsleif og öðru. Ég hafði mikla minnum átt að kegðan gagvar því að við ekki nýtt sérstaklega góð í neinu og fannst ég hafa svona þörfu ná því að vera best í einhverju. Ég hafði handbolta og fótbolta af miklum áhuga, en ég var aldrei eitt svo góð. Og ég synti náminu líka mjög vel og var fýnn námsmaður, en ég skaraði ekki fram úr að neinu sviðin. Þegar ég var sá síðasta árum mínu í mentaskó að hætta að reyna að vera best í einhverju og vera bara góð í mörgu. Ég hætti að prófa og gera allt sem ég hrettist mest. Þannig að ég fór á fullt í félagsdörð, ég fór að læra söng sem að hafði verið draumur svo ég var lítil og allt að það kom upp tækifæri þá sagði ég já. Þegar ég byrjaði svo í HR að það ákveði ég til að ég þetta áfram. Að taka þátt í öllu því sem stóðu mér til boða. Því enda í dag þá vil ég gera þa Þekkingu á mörgum sviðum, þó hún sé ekki drósa mikir, heldur hann að bara mjög mikla þekkingu á einu sviði. Ég fór í skiptinám, ég fór í vettvangsnám, ég var varaformaður nefndafélags sálfræðnema, ég var formaður nýsköpunar og frumkvöðalendar SFHR og loks var ég formaður stúdendafélags háskólans í Reykjavík. Þessi tími hefur kennt mér svo ótrúlega mikið, miklu meira en ég hefði nokkuð tíman þórað að vona ég þroskast og bætt mér sem einstaklingur á mörgum sviðum. Og ef ykkur hefði spurt mig, því ég var yngri, hvort að ég myndi velið að vara því þeir er stór, á þá hefði ég öllu að sagt, nei, ég geti það aldrei. Ef ykkur myndi spyrja maður þess í dag, á þá myndi ég að segja, ef mér langar að gera það, á það gera ég það bara. Stundum hefði ég þegið örlíti fleiri klukkustundir í sólarringinn, en þrátt fyrir margar sve og óþrralega mikið stress á álægstímum að það var þetta allt saman þess virði. Það er ennöfla hægt að vera mjög skemmtileg og áhugaver manneskja að gera spennandi hluti þrátt til að vera ekkert best í neinu eða skarendilega framgúr. Mín skilabótt til ykkar, kæri útskiptanemar, eru sú að þau getum gert nákvæmlega allt sem ykkur dreymir um ef þau bara trúiðu okkur sjálf og stefnið afmarkmiðum ykkar gera það sem ykkur finnst skemmtilegt og hefur ánægj af og þá kemur allt annað í kjálfarið. Að lokum vil ég óskikur hjartanlega til hama með daginn og óskikur velfarnar í framtíni, sama hvaði taki ykkur fyrir hendur. Takk fyrir.